شال مهدا من اخوان العريس في عرس الوفا وشان فقط وحصريها على زفاف لجمل فرح طارق طارق عبد الله لعبد تن اللحونا الحماس شرع الباب للضيفان لا يشتكي هذي ذيه رفانك احزامك وشجعان اهل الفعول الرجليه اعبد جدك يا حصير على سان الجد والطي ماريه خلالك يا حيها الشيخان فعولهم ماهي منسيه يا يا حي طاري يا